بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث نمبر پندرہ سو چھیاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین فیصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ ہے کہ اللہ اور اس کو رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈل جانے کو برا جانتا ہے حدیث نمبر پندرہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی ہے. سننے ال ترمزی <متصفح> حدیث نمبر پندرہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں کو سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برستی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. صحیح بخاری ہے. حدیث نمبر پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو بچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسریلی کے واقعہ تم بیان کر سکتے ہو ان میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر قاسدن جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کو ٹکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرہ سو پچونجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا دلوں میں بخلی سما جائے گی اور لڑائی بھر جائے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا حرض جی کیا ہوتا ہے فرمایا قتل خون ریزی حدیث نمبر پندرہ سو چھونجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قتی رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کو مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے یا پھر اس کی مثال تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے